Naposledy, naposledy jsem viděl ruský film z roku 1984, jmenuje se blankitné hory a je to taková společenská satyra o spisovateli, který napsal povídku, která se jmenuje teda Blankytné hory a snaží se ji vydat. A je to, je to satyra na tehdejší byrokracii v těch nakladatelstvích a vůbec. A ani nevím, jestli ji nakonec vydá, ale končí to úplně jinak, než divák očekává. A je to přesně ten typ filmu, který mám rád. posled jsem viděl posledního Jamesa Bonda. Ještě se to což už nevím, jak se jmenuje. <laughs> A jak to bylo? A. Dobrý. A já tohoto se Bonda moc nemám rád. Pro mě James Bond je Pierce Brosnan, což byl můj První James Bond, který jsem viděl ve filmu. A to byl dobrý ten byl. Na to jsem zvyklý. Takže ať ho vidím v jakémkoliv filmu, tak, dnes... jo, to je James Bond. Jako třeba eh, poslední dobou jsme se dívali z okolnosti Oliver Stone, to je americký režisér, a celý ten seriál. Americké století očima Olivera Stouna. Jo, tak to jsme, to jsme se velkým, díl, s velkým zájmem jsme se podívali na to, jak Američan, jo, režisér, vlastně popisuje roli Ameriky v celosvětovém dění. Vůbec, jo. Od konce a druhé světové války. Je to, je to velmi poučné, velmi poučné. Doporučuji to každému, jo, ať se na to podívá. Jako, jo, já nechci tady dělat nějakou propagandu, žádnou jo, politickou, ale, ale myslím si, že je to výjimečné dílo, výjimečné. Jako, jo. Doporučuji všem. Zrovna včera jsme se dívali na ministro Sicario, myslím, a je to... Z roku 2015, nebo 2014, teď, teď si nejsem paní jistý, a je to, je to teda americký film a o, o agenci FBI, která má poněkud idealistické názory, nebo ještě, jo, je, je prostě idealistkou a když vidí naživo, jak se bojuje se zločinem, konkrétně tedy v tom filmu jde o mexickou drogovou mafii, tak, tak se jí to... Poněkud dotkne nebo zjišťuje, že svět není tak ideální. Albo má to tedy být žánrem? Je to thriller? thriller my, my, my říkáme thriller. Jo. No prostě jako biák, nebo no biják, Prostě něco jako napínavý film, Aha. kde hlavně jde, jde o děj, spíš než o akci, nebo o tu atmosféru hlavně. No. No, Já nevím, my to moc nepřekládáme. Takže tak, žánrem thriller a. A ten film. Jo jo byl tam teda v hlavních rolích myslím Emily Blunt a Benicio del Toro a ten teda ten jel nebo ten jede v tom filmu, mm. ten si to tam dává.